Hej och välkommen till bibliotekets minikurser. Denna film handlar om barnsäkerhet på internet, del 1. Det absolut viktigaste för barnsäkerhet på internet är att prata med ditt barn om möjligheter och begränsningar på internet. Förutom det finns en rad tips att sätta upp digitala grundregler. I denna del kommer du få lära dig möjligheten att sätta upp ramar för vad ditt barn kan göra och vilken typ av innehåll som barnet kan se användningsområden. Exempelvis många sociala medier, Facebook, Instagram, Snapchat etc. har själv satt en åldersgräns på 13 år för att använda tjänsterna. De flesta tjänster kräver dock att du själv aktivt inför begränsningar för ditt barn. Det finns tre huvudsakliga syften med att införa begränsningar för barn på internet. Sparra olämpligt innehåll. Exempelvis spara sidor med innehåll av sexuell karaktär eller våldsinslag, både i sökningar, bilder och video. Sätta åldersbegränsning. Exempelvis begränsa åtkomst till filmer, musik eller böcker genom filter baserat på barnets ålder. Begränsa möjligheten att göra inköp. Exempelvis sparra inköp helt eller kräva en vuxens godkännande innan barnet kan köpa appar, filmer eller musik. Olika sätt att skydda sig. Barnsäkerhet på internet är relevant oavsett om barnet använder en dator, en surfplatta eller en mobiltelefon. Här sammanfattar vi de fyra sätten det finns att använda barnfilter. Specifika sidor, appar och tjänster. Det finns möjlighet att göra barnanpassade inställningar för specifika webbplatser, appar eller tjänster. Det gäller exempelvis sökmotorer eller videotjänster, där visst innehåll kan bli dolt eller sparrat. Enhet Det enklaste sättet att införa begränsningar för vad ditt barn kan få tillgång till är att göra inställningar på din enhet, dator, surfplatta eller mobiltelefon som barnet använder. Här finns ofta stora möjligheter till barnfilter, med många valmöjligheter. Ett barnfilter kan i detta fall exempelvis innebära att en särskild kod väljs. Vilket måste anges att utföra handlingar som till exempelvis köp eller vissa specifika innehåll. Konto När ett konto används för att logga in på en dator, surfplatta eller mobiltelefon, så finns ofta möjlighet att skapa ett specifikt barnkonto. Det vanligaste är att detta blir skapat för barn under 13 år. När ditt barn sedan använder barnkontot aktiveras automatiskt vissa begränsningar. Profil. I det fall där ditt barn inte använder ett barnkonto eller om det är fler som använder samma enhet eller tjänst som till exempel en videostreamingtjänst finns ibland möjligheten att skapa fler profiler. Exempelvis en profil för varje person eller en profil för det vuxna och en profil för barn. För barns profil anges ålder, vilket medför automatiska begränsningar och funktioner och innehåll. Dator om ditt barn använder en dator finns två huvudsakliga sätt att göra inställningar för att begränsa tillgång till olika typer av innehåll. I datorns operativsystem eller i webbläsaren. Här skiljer sig metoderna beroende på vilken typ av dator ditt barn använder. Begränsa tillgång till webbsidor och sökresultat. Inställningar i operativsystemet Både i Apple och Windows operativsystem finns möjligheter att göra inställningar för att begränsa tillgång till webbsidor och program. Filtrera sökträffar eller logga surfaktiviteter. Vilka webbplatser som blivit besökta. Inställningar i webbläsare du kan också ställa in begränsningar i webbläsaren för vilka sidor ditt barn kan besöka. Begränsningar kan gälla alla webbläsare som du använder på enheten, men ibland gäller vissa begränsningar bara för vissa webbläsare. Kolla upp så att du vet! Hitta mer information Sök på föräldrakontroll eller webbfilter och namnet på ditt operativsystem eller enhet så finns fler guider till möjliga inställningar att göra. Begränsningar av tjänster Oavsett om barnet använder en dator, surfplatta eller mobiltelefon så finns möjligheten att göra begränsningar av innehåll i de flesta tjänster. Här följer tre vanliga exempel, men liknande inställningar finns i många tjänster. Tänk på att om ditt barn själv hittar samma inställningar kan han eller hon själv inaktivera begränsningarna. Tre vanliga tjänster. Google. I webbläsare kan du med Googles filter Safe Search undvika olämpligt material eller bilder av sexuell karaktär i Googles sökresultat. Detta innefattar vilka webbplatser, bilder, videos och varor som visas filtret är inte 100% säkert men det ska hjälpa mot det värsta. Klicka dig vidare på inställningar, sökinställningar, safe search. YouTube. På YouTube finns möjlighet att aktivera ett begränsat läge som döljer olämpligt innehåll. Genom att ändra detta till på Döljer du videos som kan ha olämpligt innehåll för ditt barn. Det är bra att vara medveten om att filtret inte är 100% säkert. Då Youtube bland annat förlitar sig på att användare själv rapporterar opassande innehåll. Beroende på vilken enhet och webbläsare som används finns inställningarna på olika ställen. Längst ner på sidan under kontoikonen längst upp till höger under kontoikonen och valet inställningar under ikonen med tre prickar längst upp till höger Netflix konto kräver pin för åldersbegränsat innehåll. Under Konto, Inställningar, Föräldrakontroll kan du sätta en fyrsiffrig pin som du måste ange för att spela upp alla serier och filmer över en viss åldersgräns. Med en PIN-kod kan du se till att ditt barn inte kan titta på innehåll med en högre åldersgräns än den du har angivet. Profil – Välj en åldersgräns. Under Hantera profiler kan du ställa in en åldersgräns för en viss profil för att kontrollera vilka serier och filmer som är tillgängliga för den profilen. Det är däremot du som ansvarar för att ditt barn använder rätt profil. Tack för den här kursen och besök gärna bibliotekets Youtube-kanal för mer minikurser.